مرحبا بكم اليوم ان شاء الله سنعمل كيكة بدون اي نوع دقيق بدون سكر سهلة وسريعة يلا على الوصفة اللوز 250 جرام من اللوز بيض عدد 4 حجم كبير اذا كان صغير 5 كيكاو خام 3 معالق كبيرة 50 جرام ملعقة من الفانيلا من شان البيض بنزود شوية زيت جوز الهند واحد كوب او اي نوع من الدهون 250 جرام بديل السكر ستيفيا معلقة التحلية النوع والكمية هي اختياري حسب نظامكم اين معلقة كبيرة خل نضحها بالصحن ومعلقة كبيرة بكربونات الصودا خليم متفاعلوا مع بعض ونضيفهم الى الخليط هيك اصبح الخليط جاهز للطحن يجب طحنه جيد جدا لازم نطحن منيح انا بختصر بالفيديو هو بياخد وقت بالطحن يكون مثل هيك ناعم يمكن استخدام اي وعاء ليدخل يدخل الفرن يتحمل درجه حراره الفرن اي وعاء موجود عندكم ما نتحمل الفرن انا حختار هذا بدهنه بالدهون احتياط منشان ما يلزق اي نوع دهون بدهنه وبنسكب سخن الفرن من الاعلى والاسفل 170 درجه مئويه بنشغله مسبقا نودر الكيكه في الرف الاوسط لمده 30 دقيقه بنفحص الكيكه باستخدام عود الشواء او عود الاسنان نفحصها هيك ما في شيء تمام نطفي النار بنطفي الفرن وبنفتح الباب وبنترك الكيكه تبرد في الفرن والسبب هو الحفاظ على ارتفاع الكيكه من الهبوط منشان ما تهبط معنا ما تاخذ صدمه البروده وهذا بنطبق على جميع انواع الكيك ويمكن ممكن نعمل صلصه الشوكولاته هي اختيارين نعملها على السريع زيت جوز الهند 500 جرام هذه كميه كبيره انت اعمل كميه صغيره كاكاو خام 3 معالق كبيره قليل من الفانيلا والتحليه هي اختياريه نوع التحليه ستيفيا او اي نوع اختيار الكميه والنوع هيك أصبحت جاهزة ممكن نوضع مكسرات أيضا هذا هو أفكار فقط هذه كمية كبيرة أنتوا عملوا كمية صغيرة إذا أنتم حبيتوا أنا بعملها لوصفات تانية شو رأيكم الوصفة الجاية تكون شوكولاتة دهن طبيعية بالمية أو بيتزا صحية للكيتو دايت اكتبوا لي في التعليقات تحت أتمنى أنتم تجربوها كثير هي روعة ومميزة خلينا نأخذ قطعة نشوف الشكل والطعم مع بعض. مثل ما انتو شايفين هي كتير روعة ومميزة. خلينا نتذوقها مع بعض. كتير هي روعة ومميزة. أتمنى أن انتم تجربوها. هي ما